Вітаємо вас, шановні. Зовсім не випадкою ми розпочали нашу речу спільнітину саме з цієї пісні. Сьогодні ми з вами маємо надію, що цей день для нас буде насиченим і вдалим. А далекі роки... 30-ті роківного століття, з надією і великою вірою в майбутні наші попередники стали до будівництва Криворізького металургійного заводу. Насамперед необхідно було вибрати місце для майбутнього гіганта металургії. Розглядалися чотири варіанти у районі сучасного Карачиновського висковища, на Гданцівці, на базі вже існуючого чавуну заводу, поряд із станцією Кривий Ріг, нині Кривий Ріг Західний, і нарешті недалеко від станції Червона. Зупинитися вирішили на останньому варіанті. А ми з вами зупинилися тут, на майданчику біля пам'ятнику начальних будівництва і першому директору Криворіжсталі Якову Іллічу Веснику, який поставив дуже амбітне завдання. Підприємство мало не поступатися найкращим заробіжним виробництвом на той час. 4 серпня 1934 року була запущена перша доменна піч – Ця дата і є днем народження нашого підприємства. Тож сьогодні, 4 серпня 2017 року, ми з великою шаною та повагою покладаємо до п'ятниці пам'ятника живі квіти. Коризини з квітами до пам'ятника несуть. Виконуючи обов'язки генерального директора публічного опціонерного товариства Арселор Микол Криверів, Гіріш Стардана і виконуючи обов'язки Криверівського міського голови, секретар Криверійської міської ради Сергій Васильов Малярен. Заступник голови профспілкового комітету публічно ціної товариства Арселор Мітал-Кривоти Володимир Третьяков, та радник голови Дмитропетровської обласної ради Олександр Макаров. Герой соціалістичної фрази, почистник металург Анатолій Стерожук та голова металургійної районної міської ради Геннадій Шаповало. ми зв'язані Твожі стай, і донкича сталеної ридон. Тебе і сага Історія народження і розвитку Криворіжського металургійного комбінату криворіж на тепер публічно акціонерного товариства «Арцелор Мітал Криворіг» це історія поетапного будівництва, введення в експлуатацію відсвоєння надпотужних доманих печей, сталиплавильних агрегатів, прокатних станів, розробки і створення унікальних технічних засобів і технологічних процесів, що не втрачають свого значення через багато років і десятиліть. Слово має виконуючий обов'язки генерального директора публічного ценерготовариства Арселор Міттал Кривий Ріг, Ігіриш Сердана. Uh, доброго ранку, колеги, ветерани and Доброго колеги, і гості. This day 4 of August is celebrated as the birthday of 83 years back on this day the first blast furnace was commissioned. день 4 августа празднуется как 83 годовщина завода ArcelorMittal, так как 83 года назад с 4 августа 1934 года доменная печь Комсомолка была введена в эксплуатацию. Since then, this plant is working and the people of the Krivori city, they are working here and they are adding to the prosperity of themselves to the city, to the country. Everybody has a desire that they should be doing good in life, they should be earning, they should be adding to their prosperity, to the prosperity of the country. Keeping that in mind, we as a management of Harsan Metal always push ourselves to add on new investment, new projects, so that people are living good. И учитывая это, имея это в виду, мы как руководство Марселор всегда стараемся внедрять новые инвестиции, новые проекты, чтобы людям было хорошо and we know all the employees of the arsal metal they are working really hard they are they are working with their blood over here so that the company works and adds to their prosperity and we are really having good plans to add on у нас действительно очень большие планы по инвестициям, которые мы внедрим уже совсем скоро. І ми знаємо, що всі the employees а нам в осуществлении по плану. Еще раз я поздравляю Арслор Митал с днем рождения. Я желаю здоровья всем, кто живе в Кривом Я желаю им благополучия. Спасибо.